وعم نكمل مع المهندس فيصل اللي هو ليمون بكشره رب البندوره زيت زيتون طيب الناس اللي بتعاني من قله نشاط في الغده الدرقيه حكيت او زياده نشاط في الغده الدرقيه بالضبط اللي زياده نشاط في الغده الدرقيه احنا بدنا شيء لانه اصلا عندك ال... عنده ت... الغده الدرقيه وظيفتها تحويل الغذاء الى طاقه الان في عنده نشاط في الغده الدرقيه الغذاء بتحوله طاقه بطريقه سريعه وبحرق بتحرق أه. يعني ما بضل شيء لكن اللي عندهم كسل بغده الدرقيه الان الغذاء ما بتحول لطاقه أه. الغذاء ما بتحول لطاقه وبالتالي بتخزن في الجسم أه. وبالتالي الواحد بنصح أه. بصيروا ناقصين اغلبيه هذول اللي بيكونوا ناقصين في منهم طبعا أه. مش كلهم لهم بيكون عندهم كسل في الغده الدرقيه فاللي عنده كسل في الغده الدرقيه اصلا ممنوع عن اي شيء بكسله أه. لانه بحس بالبروده بالاطراف بحس بيكون عنده اعياء ما بده يكون بده حدا يشيله مم. الان بنكون ممنوع هو من الملفوف بعكسه اللي عنده نشاط الون لازم ياخذ ملفوف ياخذ يعني اللي عنده قله نشاط ما ياخذ هاي السلطه من اساسه بالضبط اللي عنده نشاط ياخذ ملفوف احمر اخضر ياخذ زهره ياخذ بروكلي مم. اي شيء مهدئ له يعني زي المليسي اللي مم. بسموها ترنجان ترنجان المهد... مثلاً النعنع <تصفيق> كليل الجبل هذا منيح له للي عنده نشاط لأنه <تصفيق> أصلاً عنده نشاط بدنا نهديه يعني مولد كهرباء شغال يعني ب... فالآن إحنا بدنا نطفي نطفي نطفي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نهدي <لحنا> حركة بالمكوناتها <تصفيق> أو بالخضر <تصفيق> اللي عنده كسل عكسه <تصفيق> اللي عنده كسل بدنا نهديه بدنا نعليه شو زي إيش اللي بتعليه ياخذ المهن الخردل الخردل الجبل الطب النبوي <تصفيق> <تصفيق> حكينا عنه كمان موضوع الخردل هذا احنا بدنا نشطه هسه لو هي المريض اللي بكون عنده كسر في الدرقيه لو عملوا اللي هو مغطس الخردل برضه المغطس الخردل اجى في الطب النبوي يعني كنا احنا عباره عن خمس معالق خردل مه. ابيض واسود أو, او مطحون او يخلطون الافضل انه يخلط يأخذ ابيض واسود وياخذ مطحون منهم يحط رجليه يغطس رجلية لمده 45 دقيقه بيضيف له للخردل لل هذا بيضيف ماء الورد مه. بضيفه اللي هو معلقة خل ومعلقه ملح طعم <تصفيق> هذا بيخرج كل السموم كل السموم اللي بتكون في الجسم عن طريق الرجلين الايام هاي بيعملوا لاصقات اللاصقه بتلاقيها بخمس 5 دنانير ب10 مش عارف اغلبيه الاملاح يعني ملح هي هي بتكون ملح وباللي <تصفيق> اقل تركيز من اكثر تركيز الأكل تركيز <تصفيق> اه فاحنا يعني نشفط السموم الاملاح عشان هيك الانسان لما بعد المختص هذا بتلاقي ارتاح. مه. في ناس بتنام، في ناس بعد ما يخلص المقطع هذا لو كان كمة الإرهاق، مجرد ما أخذ المقطع هذا مدة 45 دقيقة بنام. نعم. هذا الخردل. آه. الآن بالنسبة للمريض اللي هو كنا اللي عندهم كسل في الغدة الدرقية، اللي مه. هم ناصحين مش لازم الفجل، مه. الخردل، ورق الفجل، ورق الخردل. الشغلات اللي بتعمل طاقة عندهم اللي بتعمل طاقة،, اللي اللي بتعمل طاقة اللي بتعمل الزنجبيل، يعني الاشي اللي بيرفع من اللي بيزيد من يعني من نشاط جهاز حركه الطاقه الداخلي، جهاز حركه الطاقه الداخلي اللي هو الغده الدرقيه. هاي الماكينه بدنا نسرعها بانه يتناول مثل هاي الماكولات آه فجل الفجل ورق الفجل او الخردل آه آه ممكن كمان ياخذ حكيت حضرتك اللي هو الزنجبيل الزنجبيل اه الجينسنج آه <تصفيق> الجينسنج لمرضى اللي, اللي عندهم كسل في الغده الدرقيه الشوفان آه شوفان بنشط شوفان ولا اروع منه للناس اللي هم عندهم كسل في الغده الدرقيه نعم طيب مهندس نحكي حكينا عن تخفيف الوزن للناس الاصحاء نحكي عن تخفيف الوزن للناس اللي بتعاني من الضغط نعم هسا بالنسبه للانسان اللي بيعاني من